Завдяки євролізмам ми змогли побачити а, у лавах будівельника такого гравця. І дійсно, ну, моє враження особисто, людина з великої літери, як Дарюш Лавринович, який пограв у найкращих командах Європи і знаючи його особисто, його брата знаю, ну, тобто давно вже, а, моя суб'єктивна думка, що таких гравців у нас ще ніколи не було. Навіть незважаючи, що у нас колись був Халі де це зовсім інше і по особистим якостям, і по ігровим якостям, тобто люди. І дійсно наші оболівальники, глядачі могли побачити, як дійсно грають професіонали. Я знову ж таки акцентую увагу на Дар'юшу. Чому? Тому що не омаляючи досягнений заслуг нашої команди, в принципі, якщо б не Дар'юш, то дуже багато ігор, хоч і ми мали, Програти, ну, навіть виграти, програти ми б і зіграли навпаки. Людина виходить і б'ється до останньої хвилини, навіть зараз у фіналі у нього виникли проблеми з ногою, він грав на околах, але людина витерпіла, не знав заради чого, бо він командний гравець.